السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم باوربوينت بريزنتيشن المشروع اللي هنقدمه مع بعض النهارده بعنوان انيميتد ويل او العجلة المتحركة اول حاجه هنعملها نروح لقائمه انسيرت بعدين نيو سلايد ونضيف شريحه جديده بعد كده هنروح لقائمه فيو ونظهر الجايدز او الخطوط الاسترشاديه هنرجع لقائمه انسيرت ومن الاشكال هنختار النجمه السداسيه واحنا بنرسم النجمه هنضغط زرار الشيفت بعد كده هنعملها الاين ميدل وهنمسك النقطه الصفره دي ونضغط زرار الشيفت وننزل لتحت شويه كده تقريبا بالشكل ده بعد كده طبعا احنا عايزين نشيل الزوايا الحاده اللي فوق دي فنروح تاني لقيمة insert ونختار الدايره وبرضو نرسم الدايره واحنا بنضغط زرار الشيفت ونخليها اللاين سنتر align ميدل بعد كده هنحدد النجمة الاول بعد كده نضغط زرار control ونضغط على الدايرة نحدد الشكلين ونروح ل format merge shapes ونختار intersect يصبح عندنا الشكل بالطريقة دي بعد كده هنروح ل insert shapes نختار النجمة السداسية مرة تانية ونرسم نجمة سداسية، برضو نعمل لها align to middle و align center ونرجع من قيمة Insert نضيف دايرة نرسم دايرة صغيرة واحنا ضاغطين زرار الشيفت بعد كده هنحرك الدايرة دي على رأس النجمة بتاعتنا ونعمل لها Ctrl D ونحطها على الرأس التانية بعد كده هنروح للشكل اللي هو السداسي اللي في الداخل ده وهنعمل له ديليت وهنحدد الشكل السداسي اللي بره نضغط كنترول ونحدد مجموعة الأشكال اللي في الداخل ومن قايمة فورمات MERGE شيبس ونعمل سبستراكت بعد كده هنروح مرة تانية لقايمة INSERT شيبس ونختار الدايرة اللي هي هولو أه, دي نضغط شيفت نرسم دايرة تقريبا بالحجم ده برضو نعملها Align Middle و Align Center هنحدد الشكل الكبير وهنحدد الشكل الجديد اللي احنا رسمناه وبرضو merge Subtract هنروح دلوقتي لقائمة Insert ونروح نضيف نفس الشكل ده تاني نضغط Shift ونرسم الشكل بتاعنا بالطريقة دي هنضغط على النقطه الصفراء ونضغط زرار الشيفت ونبدا نحرك النقطه الصفراء دي لحد ما تصل الى نهايه الشكل بتاعنا لحد الحدود بتاع الشكل زي ما احنا شايفين كده دي هنديها اللون الرصاصي وهنخليها نو اوت لاين واللي في الداخل هنخليها باللون ده زي ما احنا شايفين كده بعد كده هنروح مرة تانية نضيف الشكل اللي هو الهولو ده تاني نضغط شيفت وإحنا بنرسمه نيجي عند النقطة الصفراء ونصغره لحد ما يصل لنهاية الشكل الجديد اللي إحنا رسمناه نعمله برضو برضو علىين ميدل ولاين سنتر ممكن نكبره شوية. نضغط على النقطة الصفرة تاني ونرجعه لحد ما يصل للدايرة اللي في الداخل الشكل الجديد ده ده هنخليه نو اوت لاين وهنخلي اللون بتاعه باللون الاسود وده هنعمله سين تو باك كليك يمين وسين باك بعد كده هناخد الشكل ده نعمله كنترول دي نحركه بعيد هنا كده ونروح لقايمة إنسيرت شيبس هننزل تحت هنا هنلاقي فيه النجمة اللي هي اتنين وتلاتين نقطة نضغط شيفت ونرسم الدايرة أو النجمة ونحطها فوق الشكل ده نيجي عند النقطة الصفراء دي نضغط شيفت ونحاول نقلل زي ما احنا شايفين كده تقريبا بالحجم ده بعد كده هنعمل لها Send to Back هنحدد الشكل الأسود الدايرة السودة بتاعتنا دي ونضغط كنترول ونحدد الشكل الأزرق ونروح لقيمة فورمات Merged Shapes ونعمل لها Intercept بعد كده هناخد الشكل الجديد نضغط كنترول شيفت ونكبره شوية ونحركه فوق الشكل التاني ونعمله send to باك لاحظ كده الشكل قدامي زي ما احنا شايفين هنروح دلوقتي لي view ونشيل الجايد خلاص مش محتاجينها بعد كده هنروح للشكل اللي في الداخل ده ونضغط عليه كليك يمين ونروح لي فورماتة اول حاجة هنعملها هنروح ل افكت 3 دي فورمات وهنخليها بيفل اللي هو الشكل ده تسعة ونخلي دي أربعة وننزل تحت على اللايت ونخلي اللايت ده بعد كده هنرجع لقايمة فورمات تاني ونروح نشيل الأوت لاين هنحدد الشكل التاني اللي هي الدايرة اللي في الخارج دي وهنديها برضه بيفل بس اللي فوق ده و هنخليه هنا عشره وهننزل على اللايت هنديله نفس اللايت بعد كده الشكل اللي هو الاسود هنروح له افكت وهنخليه بالشكل ده نسيب الاعدادات زي ما هي واللي في الخارج برضو هنخليه بيفل بالشكل ده ونسيب الاعدادات نفس هي كده هتلاحظ ان اصبح عندي ال الويل بتاعتي او العجله بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه هنعمل كنترول اي نحدد كله ونعمل كنترول جي اصبح كده ده شكل واحد عندي خلاص ممكن كنترول شيفت ونصغره شويه او نكبره على حسب الحجم اللي احنا محتاجينه ده بالنسبه لاول حاجه او اول شكل عندنا بعد كده هنروح لقايمة طبعا احنا ورجعنا رجعنا للشكل احنا عندنا العجلة دي وعندنا الطريق هنروح نرسم دلوقتي الطريق نروح لقايمة انسيرت شيبس نختار المستطيل ونرسم مستطيل تقريبا بالحجم ده نو اوت لاين ونخلي الفيل بتاعه اللون الاسود اللي تحت ده وهنعمله سين to باك بعد كده هناخد الشكل ده وهنعمله كنترول دي صغر شوية وهنحرك الشكل ده بره هنا لحد ما يبقى متصل بالشكل التاني ونحدد الشكلين ونعمل لهم كليك يمين جروب جروب أصبحوا الشكلين كده شكل واحد خلاص هنرجع تاني لقائمة insert شيبس نختار المستطيل وهنرسم مستطيل من الاول للاخر وهنخلي الارتفاع بتاعه اثنين او ثلاثة ونخليها نو اوت لاين ويتش نخليه باللون الابيض وهنحدد ده وده وهنعمل لها الاين تو يظهر عند الخط ماشي بالشكل ده طبعا زي ما احنا شايفين عندنا الطريق هنا في خطوط بالشكل ده فا نقطع الشكل أو الخط الأبيض ده فنروح لقايمة insert شيبس ونرسم مستطيل نسيب مسافة ونرسم المستطيل بتاعنا تقريبا بالمقدار ده بعدين نعمله له كنترول دي ونحرك المستطيل ده لحد ما تظهر عندي الأسهم الحمراء اللي هي بتشير إلى إن المسافة هنا قد المسافة هنا زي ما احنا كده ونرسم ونعمل كنترول دي هتلاحظ ان هي بتكرر معانا بنفس المسافات هنعمل كنترول دي لحد ما نوصل لاخر الشكل لحد ما نصل لاخر الايه لاخر الشكل بتاعنا بعد كده هنحدد هنحدد المستطيل الابيض ومن بره هنا كده ونحدد كل المستطيلات اللي باللون الازرق يبقى نحدد الابيض الاول وبعد كده نحدد المستطيلات اللي باللون الازرق ونروح من قائمه فورمات ميرج ونعمل سابستراكت هتلاحظ ايه هتلاحظ ان الطريق اصبح بالشكل اللي قدامنا ده هناخد الشكل الابيض والشكل الاسود اللي تحت ونعمل لهم كنترول جي او من الماوس كليك يمين وجروب وبعد كده كليك يمين عليه ونعمل له سنت وباك اصبح الطريق عندي جاهز والعجله بتاعتي جاهزه باقي عندنا ايه نرجع هنا بقى عندنا ان احنا نصمم الخلفيه والرسومات والحاجات اللي بتدخل عندي في الشريحه والحركات طيب نروح الاول لتصميم الحاجات اللي هتدخل عندي في العرض هنا او العناصر اللي هتدخل عندي في العرض من قائمه insert شيبس هنختار المستطيل هنرسم مستطيل بالحجم ده وشيب اوتلاين هنخليه النوء اوتلاين وكليك يمين ونروح لفورمات فورمات شيب افاكت وهنخليها بيفل وهنختار الفيل بتاعه باي درجة انت عايزها انا اختار الدرجة دي وهنروح لللايت وهنخليه بالشكل ده بعد كده هنروح لقيمة إنسيرت مرة تانية ونختار ونختار الشكل ده اللي هو المستطيل بس اللي فيه الزوايا الدائرية نعمله نو اوت لاين والتشيب ممكن نختار أي درجة احنا عايزينها ونروح للبيفل هنخليه زي ما احنا شايفين كده واللايت ممكن نديله أي لايت عندنا زي ما احنا عايزين بعد كده نحدد الشكل ده والشكل ده لهم محاذاة ونروح لقيمة Insert مرة تانية تكست بوكس ونكتب عندنا هنا في التكست بوكس بتاعنا العنصر الأول طبعا تغير الخطوط والحجم على حسب العرض بتاعك أجيب دي أحطها هنا أحدد الشكلين وأعمل له Align to middle هسيب جزء فاضي هنا عشان هروح لقايمة Insert وأضيف أيكونز وبرضو هتختار الأيكون المناسبة ليك فهنا من قايمة الأيكون أكتب Education هيظهر لي هنا أيكونات أضيف أي أيكونة أنا عايزها صغرها شوية ونحطها على الشكل بتاعنا هنا ونحدد الشكل اللي ورا ونعمل لها Align to middle كده المجموعة دي اول مجموعة هتدخل عندي اصبحت جاهزة نحددها كلها ونعمل لها ctrl G اصبحت كده ايه عبارة عن عنصر واحد زي ما احنا شايفين طبعا تقدر تكرر المجموعة دي تعمل لها ctrl D وتكتب هنا العنصر الثاني وتعمل لها ctrl shift G وتشيل الايكون دي وتروح لقائمه انزيرت انسيرت وتضيف ايكونز جديده بعد كده هنحدد المجموعه دي بعد ما خلصناها نحددها كلها كده ونعمل لها Ctrl-G مرة تانية أصبحت كده عنصر واحد عشان ما نيجي نطبق عليها الحركة هناخد الشكل كله ونعمل له Ctrl-D وهنعمل له Ctrl-Shift-G وهنمسح دي وهنغير الشكل بتاعنا هنخليه بالشكل ده نو اوت لاين ونديله اللون ونروح هنا للايفكت ونخليها بيبل ننزل تحت على اللايت نديها برضو لايت بالشكل ده هنخلي دي مثلا انتبه وهنشيل الأيكون دي ونعمل انسيرت ونضيف أيكون تانية هنكتب بس هنا مثلا هاند يظهرلي الإيد دي فممكن أضيف الإيد دي وأعملها Insert بعد كده هنصغر الإيد دي شوية نحطها هنا نحددها مع الشكل ونعملها Align to middle وناخد دي نحطها هنا نعمل دي الأول سنت to back حدد دي مع دي برضه نعملها الاين تو ميدل كده الثلاثه بقوا في مستوى واحد الشكل ده تروح لقائمه فورمات وممكن تعمله له اوتلاين تخليه باللون الابيض وتكبر السايز بتاعه عشان يظهر عندك بالشكل ده زي العلامات الارشاديه اللي بتبقى موجوده على الطريق طبعا ممكن تخلي الفيل بتاعها باللون الاحمر وتخلي الكتابة باللون الأبيض عشان تبقى نفس الإحساس ونخلي برضو دي باللون الأبيض هنحدد المجموعة دي كده و هنحطها هنا مع المجموعة دي ونعمل لها محاذاة كلها وبعدين نعمل لها Ctrl دي الأول نعمل لها سنت وباك عشان الزهرة هنا وبعد كده نحدد المجموعة دي كلها ونعمل لها كنترول جي. اصبح كده عندي ثلاث مجموعات زي ما احنا شايفين هتلاحظ ايه هتلاحظ ان المجموعات هنا طالعه فوق الايه فوق الطريق انا عايزها تبقى ورا تبقى خلفيه الطريق فأنا لها كلها سنت وباك عشان تبقى ورا الطريق كده خلصنا العناصر اللي هتدخل باقي عندي ان انا عندي هنا لو جيت تلاحظ في العرض هتلاحظ ان في هنا آه طيور كده بتدخل أو حمام بيدخل في العرض طبعا تقدر تحمل الصورة دي من على جوجل هنروح بس لقائمة انسيرت وهنختار من الكتشر ذيس ديفايس أو ماي كمبيوتر ونروح لداونلود هتلاقي الصورة أنا منزلها عندي هنعملها بس إدراج هتحددها تصغرها شوية نعملها روتيت بالشكل ده وهنحطها بره الشكل هنا ممكن ننسخها اكتر من مرة بس ما نحط لها الحركة بتاعتها كده عندي العجلة جاهزة الطريق جاهز العناصر اللي هتدخل جاهزة العناصر دي كلها هاخدها بره هنا في الجزء الفاضي جنب الشريحه هنا ناحيه الشمال هناخد العنصر ده وده وده نعمل لهم محاذافه بعض ونحركهم بره هنا لحد ما نعمل لهم حركه الدخول طيب الشغل الباقي عندي ايه اللي هي الخلفيه اللي احنا شايفينها دي نروح لقائمه هوم بعد كده سلكت سلكشن ونعمل هايدر كده أصبح عندي الشريحة زي ما احنا شايفين فاضية مفيهاش حاجة عايزين نعمل الباك جراوند بتاعتنا اللي ظاهرة عندنا هنا أول حاجة هنعملها هنروح لقيمة انسيرت ونختار كتشر اه... وتختار صورة سحاب تقدر تحمل صورة السحاب أو تجيب صورة السحاب من على موقع سبلاش تقدر تكتب في السيرش هنا clouds هيظهر لك اه مجموعة كبيرة من ال السحب بأشكال مختلفة اختار الشكل اللي يناسبك هتضغط عليه كده وكليك يمين وتاخد نسخ وتروح للباوربوينت بتاعك وتعمل لصق او ادراك هنغير حجم الصورة بالشكل ده بعد كده كليك يمين ونروح لفورمات كتشر هنلاحظ عندنا هنا حاجه اسمها سوفت ايدج سوفت ايدج دي هنخليها مية لاحظ معايا كده الشكل لاحظ ان هي بقت موجوده في الخلفيه كانها داخله مع الصوره هنروح بعد كده للفورمات باك جراوند وهنخليها تدرج النقطه الاولى دي هنروح للون بتاعها عن طريق علامة اللي بتاخد الألوان من الشاشة ونحدد ونختار لون من ألوان الصورة بتاعتنا بعد كده الدرجة التانية برضو بنفس الأداة وهنختار درجة تانية من درجات الخلفية بتاعتنا والدرجتين اللي في الآخر دول هنخليهم باللون رصاصي واحده رصاصي فاتح وواحده رصاصي غامق بالشكل ده كده اصبحت الخلفيه عندي جاهزه هنروح بعد كده لقيمة هوم سلكت سلكشن بان وهنعمل شو اول دي هنلاحظ ان هي جايه على الرسم فهنعمل لها سنت و دلوقتي عايزين نعمل بعض الحركات هنروح لأول شكل عندنا اللي هو الشكل ده هنضغط عليه وهنروح لأنيميشن بعد كده أد أنيميشن أو من هنا ونختار سبين نظهر الأنيميشن بان هنضغط هنا مرتين ونروح لتايمين ونخليها ويد بريبياس ونخليها هنا خمسة وي ربيت خليها انسل اند اوف سلايد اوكي تلاحظ كده ان هي بدات تتحرك زي ما احنا شايفين هنروح للطريق ونعمل برده انيميشن الانيميشن بتاعنا هيبقى عباره عن اد انيميشن وننزل على مور مور موشن بيسد ونروح لي اللي هي ليفت uh, ونعمل لها اوكي تلاحظ اول ما عملنا ال الانيميشن دي ظهر عندي نقطتين هنا نقطة باللون الأخضر ونقطة باللون الأحمر الخضراء هنخليها زي ما هي وهنسحب الحمرة دي لحد نهاية الشريحة واحنا ضغطين زرار الشيفت وهنروح للحركة دي وهنخليها صفر السموث ستارت والسموث إند صفر والتايمينج هنخليها with وهنخليها هنا برضو خمس ثواني عشان تتحرك معايا بالشكل ده كده أصبح الطريق بيتحرك والعجلة بتتحرك هنروح بعد كده للأشكال عايزين الأشكال تدخل فهناخد أول شكل معانا ده نزله تحت والعنصر الأول هنخليه هنا هنشتغل على العنصر الأول انظر الاول هنخلي الانيميشن بتاعته عباره عن فلاي ان وهنخليها فروم رايت right عايزها تدخل من هنا وتنتهي هنا بعدين هنخليها التايمنج بتاعها هنخليها وليكن عشر ثواني حدد ثلاث اشكال خلاص ونعمل لهم محاذاه العنصر الثاني هضيف له نفس الـ الانيميشن اللي هو الفلاي نخليه برضو في هوم رايت و هنخليه و هنخليه هنا عشر ثواني والشكل ده او ممكن نضغط على الشكل ده ونعمل نعمل بنتر ونحدد دي بس زي ما اتفقنا ان احنا ممكن ننزلها تحت شوية بس اضغط زرار الشيفت عشان ما تغيرش مكانها بعد كده هنروح للعنصر ده وهنعمل له دلي خمس ثواني والعنصر او هنطلع ده فوق هنخلي دي خمس ثواني دلي بتاعها والتانية دلي بتاعها عشر ثواني دلوقتي هنروح للطيور ال... اللي عندي دي او الحمام ده وعايزه يبدأ يتحرك معايا هنا فاحدد الحمامة دي وهنروح له من هنا وهنختار اللي هي ال custom path ومن effect option هنخليها كاف تبدأ تحدد انت الطريقة اللي عايز الحمامة تدخل بيها او تتحرك بيها وعند اخر نقطة تعمل كليك مرتين هنحدد الحمامه دي ونعمل كنترول دي نحركها تحت هنا وهنيجي على Effect اوبشن ونعمل لها ريفيرس بس Reverse بس هتلاقيها ان هي دخلت من الناحيه التانية وهتخرج من هنا دخلت من الناحيه التانية وهتخرج من هنا بعد كده تحدد الحمامه وتروح لقائمه فورمات ونعمل لها فليب هوريزونتال عشان يبقى وشها الناحيه التانية تمام تحدد الحركه وتقلبها بالشكل ده اصبحت دي هتمشي كده ودي هتمشي كده طبعا تقدر تضيف اعداد زي ما انت عايز تقدر تعمل كنترول دي وتغير شكل الحركه بحيث يبقى عندك اكتر من حمامه داخله في الشكل بعد كده هتاخد الحركتين اللي احنا ضفناهم دول وتطلعهم فوق خالص وتروح للانيميشن وتخليهم with دي هنخليها عشره ودي هنخليها عشره ودي هنديها تأخير وليكن ثلاث ثواني يعني يبقى في حركة عشوائية أو دخول عشوائي. باقي عندنا حاجة كمان نروح هنا العجلة دي هنسحبها تحت شوية بقى إن أنا أعمل بس ظل هنا يبان على الخط الأبيض ده على الخط الأبيض هنا إن في ظل للعجلة وهي بتتحرك فهنروح لقائمة Insert شيبس ونختار الدايرة وهنرسم دايره بالشكل ده وهنخلي الفيل بتاعها باللون الاسود ونسحبها هنا كده بعد كده نضغط على كليك يمين ونروح لفورمات تشيب وهنروح لالافكت وهنخليها سوفت ايدج بعد كده نروح للفل ونقلل بتاعتها او الشفافيه بتاعتها شويه اصبحت عندي زي ظل كده للعجله بتاعتي تعالوا نروح نشوف كده الحركات بالترتيب بتاعها يبقى انا عندي كل المجموعه دي هتتحرك اول ما ابدا الشريحه والمجموعات اللي تحت دي محتاجة مني بس ان انا اضغط كليك واحد عشان تبدأ تدخل معايا في العرض فنشوف كده مع بعض كده بدأ يتحرك الحمام بدأ يدخل واول ما هضغط الكليك بتاعي هيبدأ العناصر تدخل العنصر الاول هيدخل بعد 5 ثواني التانية هيدخل بعد 5 ثواني كمان العنصر اللي بعد هيدخل وهكذا